Cel Popescu ericianu reacționează după ameninările lui Florian Coldea din Parlament, încearcă o manipulare. Președintele Senatului, cel Popescu Cutericianu, susține ce ameninările lui Florian Coldea, făcute în Parlament, îl fac să zâmbească. Pentru ceea ce acesta încearcă să induc IDAC de clasificarea protocoalelor, reprezintă un pericol pentru sigurana națională. Din ceea ce am văzut după audieri și din ceea ce a declarat i ul Comisiei, domnul Manda, rezult ce prezenai interveniile domnului Coldea au fost total inadecvate, prin răspunsurile pe care le-a dat prin achiunile sale ance. E o chestiune care, pe noi, cei care avem mai mult experien politic, ne face să zâmbim, pentru ce dumnealui încearcă să inducă ideea aceasta ce de clasificare a protocoalelor este un pericol la adresa siguraniei naionale, arată cel Popescu scutericianu.